З Змиталью Семенова історія е, така, що… Ну, судячи з того, що він показав е, далі по сезону, е, ні в якому разі не хочу сказати про те, що це е, була випадковість, але е, перша гонка сезону завжди приносить е, несподіванки. Так було завжди. Можна підняти протоколи і подивитися всі сезони від, не знаю, від 90-го року. І в кожному сезоні, саме перша гонка сезону, там вигулькують якісь абсолютно несподівані люди, які потім тримаються на рівні, але цей рівень нижче, ніж призові місця. Зараз із Сережою така сама ситуація і теж збіг певних обставин, збіг навіть того факту, що багато спортсменів просто не знали, як вони готові. Просто банально не знали, як вони готові і що вони можуть. І не випробувавши себе в тренувальному в в змагальному форматі, ну, бага, очевидно, багато хто там був трохи обережнішим. Не суть. Суть в тому, що він однозначно заробив, це правильно всі говорять, що він цю історію однозначно заробив, він відчув цей стан, коли він в топі, коли він є коли він може більше, ніж він очікує від самого себе. І я думаю, що знову таки під кінець сезону, коли буде чемпіонат світу, коли буде максимальна мобілізація і психологічна, і функціональна, я думаю, що ми побачимо від Сергія ще і ще цікавіше, ніж він зараз показав в індивідуальній гонці. Спортивне відео.